У Музеї національно-визвольної боротьби Іларіон Пилипець презентував два макети криївок. Це у десяти розменшена копія криївки представника Служби безпеки проводу ООН Миколи Арценича. Автор макета каже, що по деталях відтворити побут мешканців криївки, витратив два місяці. Бандерівці називали, що це є хата без вікон. Це вхід. Кориторчик, то інструмент на всякий випадок вони залишили, ким будували. І потім пішли сюди, і тут кімнатка 4 на 6 була, і їх жило там двох чоловік. Тут ну, все необхідно для життя і дуркуюча машинка, і лампа гасова, і свічки на всякий випадок. А це ящик з динамітом. Там кладовка для харчування, і бочка також, там в боці зберігалось сало і все інше, і два лежаки, а це вбиральня. Директор музею Євген Філь розповів, в січні 1947 року Криївку Миколи Арсенича викрили НКВСівці. На той момент у Криївці, окрім Миколи Арсенича, були його дружина, а також зв'язкова Романа Шухевича та охоронець. «Вони ще не знали, наскільки вони оточені. Була перша спроба вирватися з Криївки, і охоронець відкриває люк, десь наполовину вийшов, дає чергу по. Солдатах НКВД вояках, але його було скошено автоматю. Чергою Арсеніш прекрасно розумів, що їм вже звідси не вирватися. Він бере, стріляє дружину, стріляє зв'язкову, перебирає всі документи, які могли б нанести шкоду організації. Старається їх знищити: зв'язки, контакти, переписки. Коли він зрозумів, що дещо він вже не може знаходитись, бо він задихався димом, він себе застрелив і щоб не попасти в полон. На презентацію макетів криївок прийшов колишній політв'ятень тернополянин Ігор Олещук. Він пригадав, у 1948-1949 роках разом з мамою допомагав у криївках. Побут у криївках був дуже складний. Моя мама прала одежу, довела їсти, і я якраз тих людей обслуговував, то я бачив, як це було. І Крім цього, у них хвороби були, погані харчування, коли їх обступали, вони завжди собі останню кулю гранату тримали на себе. Любов Гадомська, Андрій Прокопів, Новини на Суспільному, Тернопіль.